رجل يريد, أن عن بيته مع حياة. رجل يريد ان يتنازل لزوجته عن بيته اكراما لها وتطيبا لخاطرها ومكافاه لاخلاصها معه طول حياته. رجل يريد ان يتنازل لزوجته عن بيته اكراما لها وتطيبا لخاطرها ومكافاه لاخلاصها معه طول حياته وتحملها المشاقة معه. فما حكم ذلك؟ لا لا اذا تنازل عن بيته عطية لها صحيحة بسبب اكرام هذا خدمة هذا وعملها الطيب فلا بأس يتنازلها عن بيته اذا كان صحيحا لا مريضا. اما اذا كان مريض ليس له ان ال... يتنازلها لانها وارثه وليس لها شيء وليس لها يوصي بها وصيه الوارث لا وصيه له. لكن اذا كان صحيح وراد يعطيها بيته وهو صحيح سليم لا مريض ولا يوصي... وصيه بل يعطيها عطيه ناجزه لانه امرأه صالحه خدمته وقامت بحقه واحسنت عفته فهذا من مكارم الاخلاق. ومحاصر الأمام لا بأس أسره نعم طيب لو قصد ذلك أنه ليس له أبناء ذكور يمكن حتى إخواته لا يرثون مثلا سواء كان له أبناء دام صحيحا سليما ومريم له يعطي زوجته ويعطي غيرها وآخر يسأل لا تعد هذه وصية نعم لا تعد هذه وصية نعم هذا ناجدة إذا وصية لا إذا وصيح. كان وصية ما وصية لا وصية رواية لكن إذا كان عطية ناجي عطية ناجدة وهو حي يعني. هو حي وهو وصحيح